Το πάνε πιστεέμιον. Χεν. Το πάνε 2. Δύο. Το ακροατέριον. Τρία. Χέ ακροασίς. Χέ διάλεξις. Τέσσερα. Χω φοητέτέες. Πέντε. Χέ हέ φοητέτρια. Χέξ. Το αναγνώστεριον. Χεπτά ἡ μοθέκε 8τό τὸ He dialectike δλέκτικε ὁ επικουρος καθέγέτες He επικουρος καθέγέέτρία ὁ ἀαπλέρότες καθέγέτες ἡ ἀαπλέ ρότρια 11. Ο καθεγγετές. Ε. καθεγγέτρια. 12. Ο κοσμεέτορ. Τριακαϊδεκα. Ο πριττανής. Τέσσερακαϊδεκα. Ε. απονομέ διδακτορικού διπλώματος. Ε. ορκομοζία διδακτόρων. Ε. αναγόρεους διδακτόρων.